Hvad er det her? Hvorfor ser det sådan ud? Hvor kommer det fra? Hvor kommer vi fra? Selv da jeg var barn, var jeg nysgerrig. Lysten til at lære og mig ned i og slag af viden. Den har altid været der, siden jeg for første gang forvillede mig ind i en jettestue. At stille spørgsmål til verden. Over os selv. Hvem er vi? Jeg er Jeanette Vareberg, Museumsinspektør på Moskva Museum. Hvor kommer jeg fra?